Сергій Гусіді Цього позитивного в усіх сенсах чоловіка добре знали у Миколаєві. Активний, мав безмежну жагу до життя. Працював вчителем фізичного виховання та викладав предмет захисту вітчизни. У 2014-2015 році брав участь в обороні Донецького аеропорту. Після демобілізації повернувся до вчителювання. Я не можу... Якщо ти вже є вчитель, якщо ти є військовий, то ти повинен захищати і особистим прикладом подавати ну, своє, що yeah. ось я вчу, але особистий приклад я і захищаю». Сергій вчив дітей витривалості й мужності, організовував заходи патріотичного виховання. Один з них – гра «Сокіл Джура». Юні патріоти удосконалювали свої знання та вміння з медицини, стрільби тощо. У вільний від тренувань час діти відпочивали зі своїм тренером. «Ні, каримат мій не трогати, поняла. «Помідору їж! Ну, ладно, колбаси дам! Колбаси дам! Ага, сидіть! Ага, сидіть. криля в сторони!» «Вся людина дуже багато чому мене навчила стріляти, правильно контролювати емоції. Тому що він завжди був усміхнений. Він, я схожий характером з ним дуже. Я також люблю посміхатися. Ми з ним часто знаходили спільну мову. Я завжди його називав братом. Я його дуже сильно любив. Окрім вчителю Вані, Сергій був громадським діячієм. Друзі та побратими називали його людиною-посмішкою. Сергій він був найунікальніший в нашій принаймні, тусовці. Він, мабуть, був найсвітлий, найрадісний, най добрий і найбільший. Ну, він був як центр нас всіх. Якщо можна сказати, що я був у нашій тусовці мозгом, то він був точно серцем. 24 лютого, з початком повномасштабної агресії Росії проти України, Сергій повернувся до Збройних сил України. Служив командиром зводу гранатометників 90-го окремого аеромобільного батальйону. 16 травня поблизу близу Донецької області від осколкового поранення Сергій Гусіді загинув. Ми спілкувалися з ним буквально за декілька годин до смерті. І саме в той день ми зібрали і придбали машину, підготували і передали його там з усім необхідним для його підрозділу. Ми передали машину і буквально через декілька годин він загинув. Миколаївський кіборг Сергій Гусіді вижив у найпекельніших боях за Донецький аеропорт у 2014 році. Втім, загинув, захищаючи Україну у 2022-му. «Це була неймовірна людина. Ну Я впевнений, що він є, просто він в іншому стані. Я впевнений, що він би дуже хотів нас бачити успішними в нашій перемозі і посміхаючимися в нашій перемозі». Ніна Булах. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.